ورد في محاضره فضيلتكم ان مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين ان مرتكب الزنا كافر فاذهبوا من هنا يكفر العميين اذا يرى يرى من فضيلتكم التوضيح. انا بينت ان مستحل الزنا غير الزنا. والاستحلال معناه ان يقول الزنا مباح حلال. من شاء فعله. ولا وليس بحرام، ما حرمه الله. ولا على حرمه الله حلال ولا حرمه الله، لا يبالي بحرم الله. هذا هو الكافر. أما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنا غلبه الهوى والنفس أمر بأسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا هذا إن الله عليه وإن مات على الزنا بكتب فهذا مشيئة الله إن شاء ربنا غفله وإن شع عزبه على قدر معصيته في النار ثم بعد ما لا يخلد. فيخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو العضو الوالدين. او قطيعه الرحم او الربا او ما اشبه ذلك من المعاصي هذا تحت من الله كما سبب فالق بينهما المستحيل والذي يقول ان هذا المعصي حلال الربا حلال الزنا حلال عليكم كافر واما الذي يفعله ولا يستحله يزني ولكن يعلم انه عاصي او, أو فعل الربا ويعلم انه محرم ولكن فعله طاعه للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس بكافر وكذلك ذلك ا كوالديه طلب امه او اباه او جبههما ويعلم انه عاصي ولكن علمه هو هو رسول الامر بالسوء هل يكون عاصي اما لو قال ان حلال ان يضربني حلال يضرب امي تكون جاهله لا لا لا انه واضح هذا هذه